این ویدیو 82ومه و بهترین راه برای حمایت از ما اشتراک ویدیوهای ما در سایر شبکه‌های اجتماعی و ارسالش برای دوستاتونه. زیر ویدیوها کامنت بذارین، سوالاتتون رو بپرسین، پیشنهاداتتون رو ارائه کنین، حتی تجربه کاربریتون رو با سایر کاربران به اشتراک بذارید. توی این ویدیو میخوام در خصوص ابزار تحلیل استاتوس بیت کوین با هم صحبت کنیم، جایی که ما میتونیم در خصوص روند آتی بیت کوین تصمیم گیری بکنیم و بدونیم که آیا روند سعودی یا نزولی در تایم فریم های مختلف روزانه، ساعتی، هفتگی، ماهانه، فصلی حتی شما میتونید وضعیت احساساتی که برای بیت کوین وجود داره رو ببینید و بر اساسش به عنوان یکی از ورودی های تحلیلتون استفاده کنید. اگر به این موضوع علاقمند هستین ادامه ویدیو رو با ما دنبال کن. مثل همیشه بحث سلب مسئولیت استفاده از این ویدیو اگر در مقاصد تجاری باشه نیاز به این هست که معاملگر تمام ریسک گری رو بر عهده خودش بدونه و از این محل هیچ مسئولیت بر عهده ما نیست دقت داشته باشین که این مسئله برای سایر ویدیوهای ما هم حاکم هست نحوه استفاده از ویدیوها هم که در یک ویدیو جداگانه من توضیح دادم میتونید توی کانالمون بگردید پیدا بکنید شماره اون ویدیو هست. خب قبلا از این موضوع ما در خصوص شاخص‌های گذار بر روی نوسانات بیت کوین با هم صحبت کردیم. 6 تا از فاکتورهای اساسی رو دیدیم. یک ویدیو آموزشی در این خصوص تهیه کردیم که میتونید اون رو توی کانال بگردید، پیدا بکنید، ازش استفاده کنید. اما بحث های احساسی هست. سه شاخص احساسی تأثیر گذار بر روند قیمتی بیت کوین و حتی به صورت به قول ما پیشبینی روند قیمت هست که از اون میتونید به نحو احسن استفاده کنید. یه ویدیوی قبلا ساختم این بالا براتون کارت میکنم. حتما اون ویدیو رو دیده باشید و این ویدیو که یکی از زیرمجموعهای اون هست رو بتونید دقیق مطالبش رو درک بکنید. در ادامه هم به معرفی وبسایت و روش تجزیه و تحلیل این موضوع میپردازیم. خب ببینید بحث شاخص های احساسی به صورت خاص روی بیت کوین و حتی عرض شود که کوین های دیگه به این صورته که سنجش دیدگاه سرمایگزاران را انجام میده از طریق استفاده از تکنیک های نرم افزاری مثل ماشین لرنینگ برای مطالب و محتوایی که در رسانه های اجتماعی نوشته میشه رسانه های آزاد و رسانه هایی که در اختیار هر همه مردم هست به نوعی بازتاب گسترده‌ای از نظرات اونها رو داره حالا این مسئله در همون کاتگوری تحلیل متون هست که بر اساس روابط عمومی و علوم اجتماعی پایگزاری شده از اون طبق ظرفیت سپرکامپیتران میان مدل های تحضیه تحلیلی به دست میارن که میتونن بگن الان عموم جامعه نسبت به بیتکوین چه حسی دارن نسبت به شاخص بورس چه احساسی دارن نسبت به جفت ارز یورو یو استی چه احساسی دارن یه مقدار پیچیده در از اون مدل قبلیه که در خصوص شاخص های گاوی و خرسی بحث صحبت کردیم که میتونه بهمون به میگفتش که الان بازار مثلا تو حالت خرسی یا تو حالت گاوی اصطلاحان که میدونستین که حالا ریزشی خواهد بود یا سعودی یه مقدار از اون پیچیدگی خاص خودشو داره که کمک میکنه به سرمایه گذار تا بتونه تحلیل بهتری از بازار داشته باشه در نظر داشته باشین که همه اینا طول زن و هیچ کدومشون به تنهایی شما رو پاسخ نمیدن بلکه مجموعی از اینها به شما کمک میکنه این ورودی ها که بتونید تصمیم گیری درستی انجام بدید در خصوص این خرس... شاخصه خرسی و گاوی هم بحث هرص و تمه. یه ویدیوی جداگانه ساختم این بالا براتون کارت میکنم حتما برید اون هم مشاهده کنید نحوه استفادهش هم اینطوری که وقتی شاخص افت میکنه نزولی و ترس در بازار شما شاید هستین و خب کامنت های منفی و شرایط منفی تو بازار دارین وقتی هم که شاخص رشد میکنه بحث سعودی و هیجان خرید و امید به آینده بیشتر میشه پیشنهاد می, می کنمم ادامه کار رو روی سایت با هم دنبال بکنیم اونجا میتونم اطلاعات کاملی رو در اختیارتون قرار بدم. این همون وبسایتیه که به من، و شما کمک میکنه یک آنالیزی در خصوص وضعیت احساسی بیت کوین داشته باشیم همونطور که می‌بینید توی صفحه اول مشاهده می‌کنید، این اطلاعات به صورت مجانی و با 24 ساعت تاخیر در اختیار شما قرار داده میشه و همونطوری که در لاین دوم مشاهده میفرمایید نیکس آپدیتش در 20 دقیقه بعدی اتفاق می‌افته. خب این هم اومده به خاطر اینکه جنبه تجاریش رو بکنه با یک لگ دی... لگوولید داره نگاه می کند لیدی که توش نداره ل که یه مقال عقب داره نگاه میکنه به مسئله و دیتا رو دیرتر شما میگیرید اما بدونید که توی اینا شاید به درد شما بخوره این مسئله که حالا مثلا با نهایت 24 ست خیلی اتفاق خاصی برای من نمیفته هرچند که پامپ و دامپ های بیت کوین یا تغییر روندش در شاید چند دقیقه انجام بشه یا چند ثانیه انجام شه اما شما بیشتر بحث روند براتون مهمه میتونید ازش استفاده کنید آدرس این سایت رو توی دیسکریپشن مربوط به همین ویدیو در یوتیوب به میذارم که میتونید از اونجا استفاده کنید. همونطور که مشاهده میکنید ببینید این نمودار آبی رنگ این احساسات بر در ساعت هر ساعت رو داره نشون میده همونطور که می بودید اینجا هم ساعت رو مشخص کرده و نمودار زرد رنگ قیمت هست. هر زمان که احساسات شروع کرده رشد کردن شما شاهد تغییرات قیمت بودین و هر موقعی که احساسات یک دفعه به پایین اومده شما شاهد کاهش قیمت توی این مسئله بودید اسکرول کنیم بیایم پایین میبینید که توی سوشیال میدیا هم داره همین وضعیت رو نمایش میده و شما حتی این وضعیت رو میتونید توی کوئنای مختلف ببینید اینجا بیتکاین رو گفته اتریوم رو داریم تتر رو داریم ریپل رو داریم بیتکش کوین، بایننس کوین هست چین لینک لایت کوین و کاردانو و الباقی هم که اسکرول کنید این صفحه میاد پایین و شما میتونید uh, حالا اطلاعات بیشتر دیویست کوین دیگر رو بخرید از این سایت یا یا آبانوانی پرداخت بکنید ازش استفاده کنید و وضعیت داره به شما نمایش میده اینجا هم همونطور که میبینید وضعیت ریپورتار که به شما میده و بعد کسی هم اگر بخواد توی این عضو بشه و ازش. بهره بگیره بریم سراغ یه سری نمونه بیشتر در این خصوص شاید بتونه به همون کمک بکنه تا دیده بهتری نسبت به مسئله پیدا بکنید روی اون گزینه بالا که کلیک بکنید وارد این همچین صفحه میشین این صفحه رو اسکرول کنید بیاین پایین دونه دونه برای شما داره نمایش میده ببینید بر اساس تاریخ داره میگه fall of کوین sentiment on 2 september 2020 ببینید توی اون تاریخ دوم سپتامبر 2020 که همین اخیر هم هست شما می بینید یک دفعه با نزول احساسات بیت کوین مواجه شدین و این روند یک دفعه باعث کاهش قیمت شده همونطور که می میگه که قیمت بیت کوین چجوری جوری اینجا ریخته این داستان ساعتیش خب قطعا مهمه روی تایم فریم بلند مدت دارم میگم که اگر اطلاعات اطلاعاتو به دست بیارید شما ترند رو دارید دیگه خیلی درگیر ساعت و دقیقه نخواهید شد همونطور که اینجا مشاهده میفرمایید نمودار زرد رنگ وقتی که احساسات بیت کوین شروع کرده ریزش کردن با یه فاصله ای اون هم ریزش داشته توی قیمت حالا کسی شاید بگه که اینجا 12500 دلار بوده اینجا 14000 دلار یه چیز حدود مثلا 1500 دلار فرقش خیلی هم دقیق نیست همونطور که تأکید کردم مجموعه از ابزارها به شما کمک میکنه شما هیچ وقت با یک طولز نمیتونید بیاین تحصیم بگیرید و مثلا روی اون خرید و فروش کنید پس به این مسئله دقت بفرمید کنیم بیا پایین شما نمونه های دیگه هم می مثلا اینجا من روی یکیش کلیک بکنم به عنوان مثال رو هر کدوم کلیک کنید صفحه بزرگتری بهتون نمایش میده حتی تا میتونید روش هم زوم بکنید اینجا داره به شما نمایش میده محدوده ای که این احساسات یه دفعه روند صعودی گرفته و شما توی یه فاصله دیگه می بینید قیمت شروع کرده رشد کردن میتونیم نمودار بعدیش از این بالا انتخاب بکنیم. زمانی هم که اینجا می بینید یه دفعه احساسات رفت بالا یعنی امیدواری به رشد قیمت زیاد شده شما یه دفعه یه جهش بزرگ داریم توی بیت کوین میبینید و قیمت همون نمودار زرد رنگ هست که به شما نمایش میده یه دفعه یه پامپ بزرگ انجام شده نمونه دیگه ای رو همچنین چنین میبینید توی این صفحه و مثالهایی که این سایت از روش تحلیلش برای شما اینجا مطرح کرده. باس هم بیام اسکرول کنیم بیام پایین ویدیوی نمایشی اینو میتونید ببینید که داره روی این توضیح میده و شما میتونید ازش استفاده کنید نقاط مختلفو براتون داره میگه و شما همونطور که میبینید وضعیت بازار رو اومده تقسیم بندی کرده تا میگه کدوما تو چه نقطه ای وجود دارن برای اون کسایی خوبه که میخوان یه سبد سرمایه گذاری تشکیل بدن پیشنهاد میکنم که این وبسایتو یک بار خودتون ببینید با زیر بمش آشنا بشین امکانات مختلفی رو که بهتون تو حالت دمو ارائه میکنن رو ازش استفاده بکنید و بتونید توی تصمیم ازش بهره بگیرید امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشیم با لایک و کامنت از ما حمایت میکنید فراموش نکنید حمایت معنوی از ما با اشتراکش در سایر شبکه های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون میتونه به ما کمک کنه تا شبکه دوستامون رو گسترده تر بکنیم اگر هم میخواین از ما حمایت مادی انجام بدین از لینک زهرین پال یا آدرس کیف پول که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک میذارم استفاده کنید اگر به موضوعات مربوط به کریپتوکارنسی و بلاکچین علاقمند هستین و تا الان عضو کانال ما نشدین همین الان عضو این لوگو کلیک بکنید دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که براتون تهیه میکنیم به سرعت و زودتر از بقیه از طریق یک ایمیل خودکار مطلع بشیم دو تا ویدیو مرتبط با موضوع هم برای شما اینجا کارت میکنم تا بتونید زنجیر دانشتیتون رو تکمیل کنید ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار